Перший випуск новин Бліцса у цьому році, але не перший взагалі. Усім доброго дня! Сьогодні обговоримо усі найближчі новини, які слід очікувати у VOD Сідайте зручніше, ми починаємо! Як ви напевно бачили, у випуску «Скоро у грі» на офіційному каналі Вод BLÍЦ нас чекає багато чого цікавого. Загалом, івенти – нові укриті танки, які з'являться безпосередньо у наступному оновленні 9.6. Серед івентів нам показали один безкоштовний на ресурси, а другий – донатний. У першому треба буде, я думаю, просто перемагати у боях і отримувати нагороди з події. У другому, на жаль, буде не так легко, бо івент платний. Це видно по китайським ліхтарикам, які потім треба буде обміняти на преміум танки, які будуть в магазині. Скоріше за все, це будуть машини, зображені на фоні івенту. АМХ CDA-105, ВЗ-121 GFT і якийсь невідомий апарат, який прикритий накидкою. Принаймні так бачимо. Але можемо вгадати, що це буде за танк. Бачимо, що корпус спереду в нас схожий на американський, який ми можемо помітити на Т110Е5 або Т110Е3. Але це може бути навіть новенький ВЗ-114. Однак, я можу помилятись, це мої догадки. Також у цьому івенті маємо якісь нові незрозумілі контейнери, легенда Камуфлярний аватар, камуфляж, який нам показали на ВЗ-113, фон профілю, новий нікому не потрібний обвіз і різні інші бонуси, бустері, кредити тощо. Наступною гілкою прикачки, як ви знаєте, будуть китайські легкі танки у главі з ВЗ-132-1. До речі, якщо хочете докладний огляд цієї гілки, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не продавати відео. І там є такий цікавий танчик на шостому рівні 59-16, і його вирішили вкинути у бойову перепуску. Зробивши для нього легендарний камуфляж, який бачите на екранах Камо виглядає начебто непогано Проте додавання чергового танку з гілкою прокачки у перепуску мені не подобається Немає чогось ексклюзивного Як наприклад М6 Кіборг з січневої бойової перепуски Як завжди йому змінять трохи ТТХ і зовнішній вигляд Якщо вам буде цікаво, зроблю огляд Проте надійтесь на хороший танк не варто. Також додають нові камуфляжі поцінній прям танків на гриля 15-го Який не має жодного скіна і на ІСА 7 рівня Однак КАМО непогані, але знову ж таки будуть 100% за велику цін І тут ми плавно підійшли до найцікавішого ВЗ-114 це новий тяжкий танк 9 рівня нації Китай, якому зробили легендарний камуфляж з символом цього року – кроликом. Танк буде хороший забронюванням, загалом у башті, тому буде відбивати снаряди багатьох танків. Бажано також стояти від рельєфу, користуючись своїми КВН, які виносять мінус 9 градусів униз. Ще не забуваємо про непогану гармату на 470 альфи, проте не з таким хорошим ДПМом. Розробники розповіли, що цей апарат по геймплею буде схожий на радянське сто але щось мені стається, що це далеко не так Подивимось, який він вийде у реліз А дивлячись на те, що його вже показали у відео Значить він вже збалансований і готовий до продажу за году чи реальні гроші Або ж можуть його засунути у контейнер за велику ціну також, як я говорив раніше, він може бути у донатному івенті. Ще трохи можемо поговорити про укриті танки, які з'явилися у файлах гри. До американців додають два танки TL7202 і Pavlak Танк. Перший має барабан на 4 снаряди з хорошою шкодою за постріл і непоганим пробиттям, проте не дуже хорошою бронею, але хорошою мобільністю. Цей танк буде ПТ-шкою, принаймні якщо дивитися по параметрам з ББ танків. Другий апарат у свою чергу не має нічого привабливого, бо він розміщений на 6-му рівні і мав бити у гілці йогів, проте розробники придумали для нього щось інше. Танк не має високих показників бронювань і гармата не така хороша, але непогана. Коротше кажучи, подивимось, що з цього. На цьому новини, на жаль, закінчуються. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк. Також не забувайте, що в мене є дискорд сервер. Посилання постійно в описі під відео. Побачимось у наступному крутому відео.